Τα εργα και τα απαγγελματα. Μέρος το πρώτον. 1. Ο τουπόγραφο, 2ο. Χω 2. Ο μεχανικός. η μεχανικέ. 3. Ο φυζικός. η φυζικέ. 4. Ο ρουκτεέρ. Ο μεταλλορουχος. 5. Ο γζουλουργός ο τεκτοον ο αρτοπογιός ο ε αρτοκόπος επτά ο κουραίουτρια ο κουραίους οκτώ ο ε κλαίδοπογιός ο ε